لا ليلة العيد يا شوقي لهلي ونسي للاحبة وسكان الحصون المنوى لو تذكرتهم طارت لهم حواسي نفسي اذهب و رب لهم بالعيد جولا يا بلادي ويا حصري و كويت يا مزارعي يا شامخ حرير العالية الرفيعة قل من يا ذا الشمخه الراسي يا شامخ حرير العالية الرفيعة في شموخك عيشي العمر مرفوع راسي قل ما شافت اسمك دائما في طليعة في شموخك عيشي العمر مرفوع راسي قل ما شافت اسمك دائما في I'm